Підбулось засідання чергової 14-ї сесії Хмельницької обласної ради. Скільки депутатів з'явилося та які питання розглянули. Рік тому центр видачі гуманітарної допомоги Хмельницької обласної ради розпочав свою роботу. Чи змінилась кількість відвідувачів центру? Шахи, грай, плазму, крові, здавай. У Хмельницькому стартувала спільна ініціатива медиків та спортсменів. На пленарне засідання 14-ї сесії Хмельницької обласної ради реєструються 57 депутатів із 64 Перед початком розгляду питань порядку денного перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін вручає депутатам відзнаки президента України за оборону та волонтерську діяльність. На розгляді 21 питання. Одним із перших депутати одноголосно підтримують присвоєння Хмельницькому інституту післядипломної освіти імені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 Спочатку реєструються, а потім можна пройти до зали. Я тут часто буваю. Я шукаю одяг для себе, бо потепліше і буде нівач одягнути.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 Звідки прибувають люди, це і Бахмут, і Солідар, і Енергодар, і там, де найбільше ведуться бойові дії. Анатолій каже, не вперше у цьому центрі видачі гуманітарної допомоги. Сьогодні прийшов з дворічним онуком. Дитині щось таке знайти, та собі в діці. Та йшли, вон, там, то буця, то машинки якісь. Те, що хочеться, того нема. А що шукали?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 лише за ну, таких ось ініціатив. Першими за шахівницю з титулованим шахістом сідають двоє чоловіків. Ми просто одразу зрозуміли, що сили не рівні. Да, тут, напевно, чоловік 10 надо. Перша партія триває кілька хвилин. Дуже швидко в шахи давно не грав. За їхніми словами, плазму крові обоє здають частіше, ніж грають у шахи. Ми вже не перший раз здаємо. Так, да, не перший раз. Да, ми кожен раз приходимо, ми стараємося кожних 14 днів приходити. Піддавати ні, це не спортивно. В першу чергу, е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 У студії для вас працює Юлія Пазенко.